دل پہ پتھر رکھے منہ پہ میک اپ کر لیا دل پہ پتھر رکھ منہ پہ میک اپ کر لیا میرے سیاح جی سے کہے تم نے یہ کب کر لیا میرے سیاح جی سے کہے تم نے یہ کب کر لیا